يا مرحبا عدهم ما ننسى قلبي دمان من مزنة الخير بارقها وهم ما لها ترحيب لللي فكون وجا وجا ترحيب عيال زايد سيوف العز واسلالها اهل الكرم والشجاعة سبعة على علىها متى جاد متى جاد زالها يا مرحبا شوخ <تصفيق> وحيدون ولكن الان وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد